Ei sunt pensionarii ceror aviorica el le-a pus gând greu, trebuie un echilibru în sistem. Pensiile vor crește de, de la 1 iulie, după ce punctul de pensie va urca de la 1000 de lei la 1100 de lei, iar pensia minim va crește sub liniere de, de la 520 de lei la 740 de lei, iar o nouă creștere va intra în in vigoare după ce legea pensiilor va fi promulgată. o categorie de pensionar ceror aviorii Hadencii le-a pus gând reun. Este vorba despre cei cu pensii speciale, care ar putea remană fere ele. Trebuie un echilibru în sistem. Sunt convins că ministrul muncii are în vedere acest lucru. Vreau să me hazardez în a da acum soluții până nu ne fundamentăm, până nu vedem legea finală. Atunci vom e sublinierea cu o formă finală care, a sublinierea cum am menționat la început, trebuie să aduc un echilibru sublinierea în cadrul sistemului de pensii. Încerc să reglăme toate aceste lucruri din sistemul de pensii, a spus Dencil la România TV, într-un interviu acordat lui Victor Cintacu.